بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سر توڑ کوشش کے باوجود اپنے چہیتے چودھری پرویز الہی کو میاں نواز شریف کے غیر و غذب سے نہیں بچا سکے اور تھک ہار کر انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں یہ کیا معاملہ ہے نواز شریف چودھری پرویز الٰہی کو نشان عبرت کیوں بنانا چاہتے ہیں اور قمر جاوید باجوا انہیں کیوں بچانا چاہتے ہیں یہ ایکسکلوسو اسٹوری آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود باجوا باقیات ایک سرکاری لیگ یا پیٹریوٹ پارٹی بنانے کا جو منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں شیخ رشید احمد کو کیا سخت پیغام بھیجا گیا ہے اور چودھری پرویز الہی کو بھی کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اور خاموش مجاہدوں نے اس ساری پیش رفت سے اس سارے پلان کا بلو پرنٹ خان تک پہنچا دیا ہے جس پر خان سخت برہم ہے اور اس نے اپنی جو سیاسی حکمت عملی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس کی ذرائی کی کیفیت چل رہی تھی اس میں ایک بڑی تبدیلی کر لی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے ملک کی سیاست میں بڑی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور خان کی اس شاترانہ چال کی وجہ سے کچھ ایسی پیش رفت متوقع ہے کہ جس کے بعد پی ایم سرکار کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ سارا کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں جی ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے نمبر ٹو محمد خان بھٹی جو سیکٹری پنجاب اسمبلی ہیں سابق پرنسپل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں وزیر پنجاب کے انہیں غائب کر دیا گیا ہے باجوہ باقیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انہیں سندھ سے پکڑا اور غائب کر دیا جس پر چودھری پرویز الہی نے انہیں لاپتہ افراد میں شامل قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں محمد خان بھٹی کے علاوہ ناظرین کچھ اور قریبی لوگ جو ہیں چودھری پرویز الہی کے انہیں بھی یا تو گرفتار کیا گیا ہے یا پرائیویٹ طور پر رابطے کر کے دھمکایا جا رہا ہے اور وعدہ معاف گواہ بنا کر چودھری پرویز الہی کو نشان عبرت بنانے کا پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنہیں لوگ جنہیں یار لوگ مذاق سے چودری قمر جوید باجوہ بھی کہتے ہیں اس سارے معاملے میں پرویز الہی کو بچانا چاہتے تھے چونکہ ان کے چودھری برادران سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور چودھری پرویز لاہی نے بھی آخر وقت تک ان کے ساتھ وفاداری نبھانے کی کوشش کی لیکن سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے خان کے ساتھ اپنا اتحاد بچانے کے لیے انہوں نے آخر قربانی دی اپنے موقف کی اور کچھ نرمی اختیار کر لی قمر جوید باجوہ کے حوالے سے موقف پر ناظرین قمر جوید باجوا کا موقف یہ ہے کہ کسی وقت بھی چودھری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین میں صلاح ہو سکتی ہے اور یہ دونوں بھائی مل کر جو نئی مجوزہ جماعت ہے جس میں شاہد خاکان عباسی شیخ رشید احمد کو بھی شامل کرنے کا منصوبہ ہے چودھری نثار علی خان کو شامل کرنے کا منصوبہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کر جہانگیر ترین اور علیم خان جو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں ان سب کو اس جماعت میں شامل کیا جائے گا وید باجوا نے ابھی تک یہ امید نہیں چھوڑی کہ چودھری پرویز الہی واپس آ سکتے ہیں لیکن میاں نواز شریف دل سے نہیں چاہتے کہ یہ جو نئی پیٹریاٹ پارٹی ہے یا جو سرکاری لیگ ہے یا جسے آپ کنگز پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاقت پکڑے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو اس حد تک نشان عبرت بنا دیا جائے کہ پھر بلک کی کوئی سیاسی قوت اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں نو لیگ کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش مستقبل قریب میں یا مستقبل میں کبھی نہ کرے اور بلکہ ایسا سوچے بھی نہ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے بالکل ضد کر کے سخت فیصلہ کیا اور رانا ثناء کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جلد از جلد چودھری پرویز الہی کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ان کے اپنے گروپ میں سے وعدہ معاف گواہ تیار کیے جائیں اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے بڑی تفری میں سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں فاول پلے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خود نون لیگ میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے ناظرین شیخ رشید احمد نے تو خود آن دی ریکارڈ بیان دے دیا ہے کہ انہیں بھی پیٹریارٹ پارٹی میں شامل ہونے کی آفر کی گئی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ اس کی قیادت کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ یہ انکار کب تک کرتے رہیں گے اور خان سے کہاں تک وفاداری نبھائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس سارے معاملے سے خاموش مجاہدوں نے خان کو آگاہ کر دیا ہے کہ کس طرح بڑی تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں انہیں جمع کر کے اور کچھ ن لیگ اور پیپلز پارٹی کے منحرفین کو جمع کر کے ایک نئی طاقتور سیاسی جماعت کنگز پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش کو روکنے کے لیے خان نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کر لیا ہے ناظرین اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات پیش کریں گے کہ کس طرح خان نے ایک دھوبی پٹکا مارا ہے ن لیگ کو اور پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نرمی دکھا کر آئی ایم ایف اور امریکہ کے حوالے سے جو مذاکرات جاری ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پازیٹو سائنس دے کر عمران خان نے اس نئی کینگز پارٹی کی تشکیل کو بیک برنر پر رکھوانے کی ایک بڑی زوردار چال چلی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ طبقہ وہ حلقہ وہ گروپ جو نئی کنگز پارٹی ہر صورت میں بنانا چاہتا ہے اسے اپنی سرگرمیاں کسی حد تک سست کرنے کا کہا جا سکتا ہے اور اگر ملک میں نئے عام انتخابات کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں اس حوالے سے خان قومی دفاع رائے کے معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جو کھیر پکائی جا رہی ہے کنگز پارٹی کی تشکیل کی یا چودھری پرویز الہی کو نشان عبرت بنانے کی وہ پکنے سے پہلے ہی چولہے میں جا گرے گی اس حوالے سے جو مزید پیش رفت ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گردنوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ